Stejně jako v prosinci loňského roku mohou žáci hradeckých základních škol využívat možnost okamžitého provedení PCR testu ve škole a to následně po provedeném antigenním testu s pozitivním výsledkem. Výsledek by měli rodiče i škola obdržet ještě týžden, nejpozději však do druhého dne. Samozřejmě umožní to rodičům zorganizovat si následující den, čili jít do práce a nebo zůstat s dětmi doma. Před minulý týden bylo v řádově kolem polovičky dětí v karanténě nebo byly nemocné. Největší problém byl před minulý pátek, kdy se 460 dětí jich přišlo do školy pouze 200. V průměru teď se to začalo minulý týden lepšit, to znamená chodí mě do školy z těch 460 tak 250-280 dětí v průměru ta křivka se pořád narovnává, chodí více a více dětí. U pedagogických zaměstnanců je to v průměru každý den kolem deseti zaměstnanců, kteří, kteří nám chybí. Povinné testování antigenními testy ve školách vychází z mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví a provádí se každé pondělí, tedy jednou týdně.